أنا أجد أنني المديرية ، مجموعه من ولكن العمل مع اهرام من اهرامات الاداره التربويه والتدريب الاقيمي في شخص استودي وعزيزي واخي الاستاذ احمد كنار ينساني العلاقه التي جعلني. القرار اكثر مما ربطنا القصيره المهنيه تشبعنا ببعض يعني كما احبني اليه كما هو من خلال العمل اذن من خلال المدينه اربط علاقات العمليه ضمن مجموعه من الفرق قد تنوعت الى جنيات الشعر المالي الى علاقات بالمجلس المجلس التوابي المحلي الى علاقات بالمراقبه التربيه والسبب المفتشي الى علاقه وحيث سن مديري مديرات المؤسسات التعليميه الى الهيئات المنتخبه الى الشركات المحليه بينما كل مكان يستقبل التي <تصفيق> اعلننا معها افضل داخل مجلس مدرسه العلوم عن الحياة الصغرى التي هي الاخرى اعتبرتها داري ومسكن وماوى لم نكن من خلال العمل يعني نوعي الاوقات الاداريه بل التجميل المشتري خارج الاوقات اما في الصباح البكر او حتى بعد صلاه المغرب او ربما بعد صلاه البكر